Vážení, vítejte na procházce českou historií. Lepšího průvodce vy nenašli. Jsem totiž český lev. Kouzla a čáry jsou nebezpečná věc. Jen druidové, mocní kaliční kouzelníci, s nimi uměli zacházet. Oh, yeah. jo, Zlobotný druhý de, pomoc. pomoz, jak mám získat srdce své milované. Máš dary? Zeptám se v dubovém háji, na nic tady nesehej! <sukový> Vlny se vlní a měsíc se plní, když tmou se rozlije kulatá zář, když šelmy vrní a rozkvete trní, potřeba potřetí potřít tvář. Mocný druide, nešlo by to jinak. To bude ale drahý. Hlavně žádnej melí. Do ucha hučí čas plnými doušky. S jednou jen jedinou v stínu se skrý. Pro toho, kdo věří, netřeba zkoušky. Uvěř a vytrvej, uvěř a pí. Druidové si na nedostatek zákazníků nemohli stěžovat. To ale všemožní kouzelníci dodnes. Koncem prvního století před Kristem Keltové odešly. Neznámo proč. Na jejich místo přišli Germáni. Děšte se příště. <těk>